У -у -у. Організаторка культурно-дозвілєвої діяльності Центру плоскирів Ольга Шевцова допомагає дев'ятирічній Анастасії Уварові зробити зимового янгола з паперу. Дівчинка розповідає про свій виріб. Я його зробила в підтримку до України, думаю, подарувати його мамі. Визначився з кольорами для свого виробу і десятирічний Дмитро Берцюх. У мене є така ідея, що от, хто буде синій, то жовтий наполовину он, наверное, оранжеве. Майстер-клас із виготовлення зимового янгола організували для дітей гуртка зимового дозвілля «Зима – моєї мрії», що вперше відкрили в спортивно-культурному центрі «Плоскирів». У нас була гарна практика в літній місяці проводити такий літній табір для діток, а в цьому році ми вирішили, що зимові канікули – це гарний привід знову ж таки зібрати дітей, організувати їм цікаве та корисне дозвілля, ну, і трошечки розвантажити батьків, щоб вони могли займатися своїми справами. За словами О Кожного дня для гуртківців підготовлена програма. Разом із майстер-класами для них організовують квести, екскурсії та спортивні розваги. Зокрема, після вироблення зимового янголу діти відвідали Криївку. Хто знає, що таке Криївка? Я забув. Забули, так? Це Криївка, це місце сховища, укриття воїнів повстанців часів ООН Відвідувачі Криївки дізналися про особливості схову, тих, для кого його створювали, і їхній побут. Все прям атмосферно, так класно. Дуже багато цікавих речей, які от такі діти, як я, напевно, нікого не знали і про їхне існування не знали. Тому дуже прикольно іноді подивитись на такі речі старі, такі прикольні. От мені сподобалось. Після екскурсії на дітей чекала зустріч із поліцейськими. Кожен з нас від народження від появи на світ має свої права, Ми не забуваємо що про що діти, про обов'язки. Ми сьогодні завітали з метою профілактики, поспілкуватися з дітками і нагадати їм про правила дорожнього руху, е також поговорити про безпеку в такий важкий час, військовий стан, нагадати, як себе поводити під час повітряної тривоги, е загальні питання. І, ну, звичайно, на, на завершення хочемо зробити їм приємне, е подарувати флікери, світловідбиваючі елементи, які будуть, завдяки яким вони будуть помітними на дорозі. Організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності Центру Плоскирів каже, намагалися зробити все, аби перебування дітей у гуртку було безпечним. «Ми маємо укриття на території нашого спортивно-культурного центру Плоскирів. Воно облаштовано, так пройшло перевірку від представників ДСНС. Також на випадок вимкнення електроенергії ми попікувалися про те, щоб у нас був електрогенератор. Працюватиме гурток зимового дозвілля в Плоскирові до 6 січня. Долучитися до нього можуть діти віком від 6 до 12 років. У разі продовження зимових канікул роботу гуртка також готові продовжити. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.